الان وحصريا استديوهات همسة ست اقبلي على المنصه وخلق الله وقوم ارحبي يا بنت شيخين من كروم الرجال ارحبي والبيض حولك يصفون الصفوف ام متعب حي طريقي يا على صله كريمه الخصال مثل طيبك بين كل الخلايق ما نشوف بنت عز وبنت عوسن كريمين السبال ما توفيك القصايد وجزات الحروف اضربي يا ام متعب وشوشي الغزال العبي على اللحن وعلى دكه الدفيه انت يا الشيخه على كل مادة الجمال وانت يا اللي كامله بالمشايخ افرح الفرحه بي احلى الليال يا سمو وزيني يا مخجلة كل الحروب يا العبارة طيبة طيب الساس مدها للجساد نطيف والعز والجسد معروف شايع صيته مع الناس وفعوله جساد والشجاعه موقعه في مقدمة الصفوف ايه وعيالك هل العز وصحون الرجال العبري من روس لكم اللي طول الليالي والسعادة جعل في داركم دائم تطور